Hei Mă bucur că ai venit, baby, că eu trebuie să predau un proiect până mâine și aș am vrea să mă ajut, dacă poți, te rog. Uite, asta e partea.